يا هلا، الآن هل ما عروسة بالهنا، هل من يا هلا في قلبنا يا مخاشيخة جمال من عطيتي بالتباهي اكتمال فارقه بالزين يا بنت الرجال راحت بمثلك ولا حلا فارضه حسنك عليهم بالتمام من يضيع بحسن وجهك ما يلام يا منال الفتنه بين الانام فارده متفرده بين المنى. يا العروس اليوم نرقص لك طرب فرحة الليلة نسينا تعب ما على الدنيا ملام ولا عتب راحت الأحزان والهم انجلا وأمها بعلم مكان ومنزله لما أنفال صفوفه وعمرها بالخير والنور امتلا. قبلت احلى عروسه بالهنا، هل من بلون افرحنا، يا هلا في قلبنا وعيوننا، يا هلا شامخة شيخة جمال من عطيتي بتباهي اكتمال فارقه بالزين يا بنت الرجال صاحت مثلك وصافو له حناء فارضه حسنك عليهم بتمام من يضيع بحس وجهك ما يلام يا منال الفتنه بين الانام فارده متفرده بين الزنا <تصفيق> يا العروس اليوم نرقص لك طرب فرحت الليلة نسينا تعب مع على الدنيا ملام ولا عتب راحت الأحزان والهم انجلى <تصفيق> وامها بعلم كان ومنزلة لما أنفال صفوف الأولى للكرم والطيبق والأمذلة لما أنفال لها عمرها بالخير